Sormuşam günə suyu da isti otağımda Birlikdə xatirələr yanır evin ocağımda Taliyim gözəl ama aramızdan su axır bağ. Gözlər səni yaxtarır bu sevginin arayında arayın Baxışlar ağır gedir, axır mənim gözlərimdə gəl Süzürəm badaşara, pislər ümid, dindirəm gərək Bir parça quru çörək, suyum olsun Yeterlidir səni sevgin ömrünün sonuna gəzə Baxışlar ağır gedir, Mənim gözlərimdə gəl göz. Süzüləm bana da şarap İslər ümidindirəm gərək Parçı quru çörək Birdəki suyum olsun Yeterlidir sənin sevgin ömrümün Sonuna qədər Bir məktub yazıram son dəfə İçində göz yaşı ilə Qurumuş vərəkdən Gecənin qaranlığında Sakitcə sahildə Aparır dərin xəyallara Mənilə pələr Dərdimə hə, ortaq olmuşsan ömrümə hə, Yoldaş olmuşsan Gözümə ışıq oldun Sən eşkinə sadiq olmadan Belə həslər çəkirəm Göz yaşın bulaq olmadan Qayıt gəl artıq ömrümə gözlərim Yolda qalmadan Yağışla yağır yenə yuyulur axır Gedir sətirlər Bağışla demədən öncə otur Düşün nə idi səflər Qaranlıq otaqda mən yazıram Gələrim Əlimdə bir sigaret Birdə içki birdə vərəklər Baxışlar ağır gedir axır Mənim gözlərimdə gəl Süzürəm göz badaşıq Şarap hislərimi dindirəm gərək Bir parça quruç birdəki suyum olsun Yeterlidir Değil, səni sevgin ömrümün sonuna gədər Baxışlar alır, gidir, axır mənim gözlərimdə gəz Zürəm, şarap hislərimi dindirəm gərək Bir parça quruç birdəki suyum olsun Yeterlidir Değil, səni sevgin ömrümün sonuna gədər